بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيُن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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا ك رحمن لنا من أمرنا غشدا.